Ej, dragi moji gledavci, ovo su vam paljani, ovde mi vako malo uživamo, malo <laughs> malo se družimo, malo živimo pošteno od svog grada i tako mi malo to napravimo lijep ambijent, uživamo u prirodnim ljepotama, jel' ne, jel' ne? onda da se ima što da Da se vidi. A ja sve se vidi iz priloženog tako da slika govori 1000 riječi tako da nemamo mi šta dodatni oduze. Da je Vidite kako mi to lijepo organizujemo sve biserne uživamo u tom svemu malo se malo organizacije fino Evo, ovdje možete vidjeti o kakvom ambijentu radi, ovdje je čovjek prelijepo napravio za uživanciju, za odmor, za... je takvo tako, Mustafa? Imaš ti nešto drugo? Pa štaš kazat, ljepota i to i to? Prelijepo, super, prelijepa priroda. Dove navedenog objekta nalazi se i prelijepa rijeka Možete vidjeti tako čisto, tako lijepo, tako... ...kučno.